بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طبعا أنصار المهدي المنتظر غير موجودين حتى إن كانوا عددهم يفوق الملايين لأن كل واحد منهم ينتظر المهدي المنتظر على شاكلته يعني إيه بمعني إن أنصار السنة تنتظر واحد اسمه محمد عبد الله ما جاش محمد عبد الله يبقى إحنا مش هنؤمن به ماشي في أهل الشيعة بعضهم يعتقد إنه يأتي من السرداب وينتظرون عند باب السرداب حتى يأتي جاءهم من غير السرداب فلن يؤمنوا به برضه ولن يعترفوا به فإذا أهل أهل اللي هم المهدي أو أنصار المهدي المنتظرينه فلن يبايعوه ولن يؤمنوا به أبدا يبقى كده عرفنا ايه ان مفيش حد مع المهدي المنتظر خالص فالمهدي المنتظر الأن احنا بنقوم حاليا بتشكيل انصار جديده له انصار حقيقيه على ضوء البحث اللي احنا بحثناه ومنتظرينه والبحث بإختصار بيقول ايه هيقول ان انهيار السد العالي ده محتمل يجي بعد شوية محتمل يجي دلوقتي الله اعلم وهناك ايضا الملكة كيلوبترا اللي هي دبة الارض اللي هو هيقوم بإحيائها المهدي المنتظر هما دولت ايه اهم ايتين يدلوا علي وجود المهدي بس غير كده مندورش بقي في اي حاجه تانيه خالص دي أهم حاجة نبحث عليها اللي هي الملكة كليوباترا لقيناها خير وبركة يجي بقى المهدي صحيح أو المسيح أو ملك اليهود المخلص اللي هو ما بيقولوا عليه كله شخصية واحدة أصلا فالمهم احنا بننتظر هذا الكلام وبنحضر ليه لينا فترة ومنتظرين إن احنا نخرج الملكة كليوباترا بالفعل. قريبا جدا ان شاء الله لكن احنا بنضع الترتيبات اللازمة عشان نخرجها في احسن صورة ان شاء الله ونلاقي حد يستقبلها مش معقول يعني رئيس هيجي من دولة تانية بدون ما حد يستقبله فلازم يكون ليه استقبال ولازم يكون لملكة كلوباترا مستقبلين. الاقل ان كان عددهم لا يزيد مثلاً على مية امتين تلتمية ماشي مش مشكلة بس يكون في حد بس وادين اقول لكم دلوقتي سلام عشان اصلي العصر كان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى واحدوصة من مصر وحاصل على لسانس آداب قسم جغرافيا وتحديد المواقع الجغرافية علامات الساعة الكبرى وشكرا على حسن استماعكم. التليفون صفر تناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة أربعة. شكرا على حسن استماعكم.